جنریشن میں گیپ ہے فاصلہ بہت زیادہ ہے اس فاصلے کی وجہ سے ہم اس جنریشن کو سمجھ نہیں پاتے ہم اپنی باتوں کو ان کے اوپر کوشش کرتے ہیں تھوپنے کی جو ہم کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرو یہ کرو یہ دوسری علاقہ ہے اب جیسے میں ہوں میں درمیان والی نسل میں سے ہوں یعنی نہ میں ساٹھ ستر سال والا ہوں نہ میں تیس والا ہوں میں اور میری جو جنریشن یعنی میری جو اولاد ہے اس نے جو وہ ٹیکنالوجی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں یعنی میں اور وہ دونوں ایک ہی ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں میرے لیے اسمارٹ فون ٹیبلٹ یہ ساری چیزیں میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں ہے لیکن جو میرے والد ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ان کو فون لو وہ کہتے ہیں وہ چھوٹا تھا سادہ تھا فون لو بھائی سر فون ہمیں نہیں رکھنا اب اگر میں ان کے ساتھ کسی معاملے میں ڈبیٹ کروں یا کسی میں تو نہ وہ مجھے سمجھ پائیں گے نہ میں انہیں سمجھ پاؤں گا یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے زیزان محترم یہاں پہ بھی بہت پایا جاتا ہے کہ جوانوں کو سمجھتے نہیں ہیں والدین اپنی چکر میں ہیں وہ اپنے چکر آپ جب آئے تیس سال پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے معاملہ آپ اس کو ڈسیزن میکر بننے دیں آپ اس کو اس تک آپ بچے کے صدا میں ہم صدا نہیں ملائیں گے وہ آپ کا نہیں ہوگا علل ظاہر تو وہ اگر آپ کا ہے ہاں ہوں جی جو میں نہیں جاؤں گا یہ نہیں وہ بعد میں جب اس کو جب موقع ملے گا وہ کچھ بھی کر لے گا اس کو آپ نے ساتھ لے کے چلنا ہے جزا نے محترم بچوں کے ساتھ بچہ ورنہ پڑتا ہے ورنہ اگر آپ اپنے بچے کو اوپر سختی کریں گے بیجا نہ کہ صحیح بیجا سختی تو یہ بچہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا یہ بچہ پھر کس کا ہو جائے گا یہ بچہ پھر ٹی وی کا ہے میڈیا کا ہے نہیں ٹیکنالوجی کا ہے آپ کا بچہ نہیں ہے اور یہی تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا بعض بچے ہی کہتے آپ کو کیا پتا بابا آپ کو کیا پتا یہ کیا ہے وہ کیا ہے اس لیے کہتا ہے کہ ہم اس طرح سنک نہیں ہو پائے ٹھیک ہے ہم ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر سکتے جو لیکن ہم اپنے بچے کے ساتھ دوستوں بن سکتے ہیں اگر آپ دوست نہیں بنیں گے تو اس کا کوئی اور دوست بنے گا اگر آپ اس کو گنجائش نہیں دیں گے کہ یہ کچھ بتائے آپ کو اور آپ آتے ہی سختی شروع کر دیں گے تو کل کو آپ کو یہ کوئی بات نہیں بتائے گا عزیزہ نے محترم اب بچہ چھیننا آسان ہو گیا ہے اب اغوا اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اب اس کا ذہن لے لیا گیا ہے اب یہ بچہ بینٹین ہے اب یہ بچہ اسپائڈر مین ہے آپ دیکھ باہر لینے جائیں چیزیں کون سی چیز پسند کرتا ہے یہ انگلی وہی اٹھائے گا جو کریکٹر اس کے لیے بنائے گئے حضرت قاسم نہیں بننا چاہے گا یہ حضرت علی اکبر نہیں بننا چاہے گا کیونکہ ہم نے اس کو اس طرح پریزنٹ ہی نہیں کیا ہم نے گیپ دیا ہے ہم اپنی چل رہے ہیں وہ اپنی چل رہا ہے تو پھر کس طرح اس بچے کو امام زمانہ کو دیں گے بچہ سوال کرے کبھی نہیں کیوں سے آپ کو جواب نہیں آتا کوئی بات نہیں پوچھ کے بتا دیں مگر ہمیں سب جواب آتے ہیں کیا نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی روشت کو اس کے کمال کو روکے نہیں بلکہ اس کو مواقع دیں جب آپ اس سے ڈائلگس کریں گے ہمارے بر پاکوں میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے سے گفتگو نہیں کرتے ہم میں تو صبح آتا ہوں میں تو کماتا ہوں فیسیں پے کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں وہ بس ختم کافی ہے ماں اپنی طرف سے زحمت کرتی ہے بچہ کون پال رہا ہے ٹی وی کارٹون اینیمیشن ٹیبلٹ یہ پالنے ہیں بچے ہمارے اسکورس فورس تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کورس کوئی جتنے بھی نہیں دنیا کے ساتھ غلامی بناتے ہیں بھارت بڑھ بھی جائے تو آدمی کیا کرے گا تو پھر آپ کس طرح اس بچے سے بات کریں گے بات کریں گفتگو پہ جائیں اس بچے کے ساتھ اس بچے کو پتا ہو اب یہ بچہ اگر گیموں کی باتیں کرتا ہے تو آپ کو اللہ چار گیموں کے نام آنے چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا گوگل میں وکی پیڈیا پہ لکھ کے سرچ کر لیں گیم کس نے بنا کیا ہے چار باتیں جاننے میں کیا مشکل ہے ورنہ وہ آپ کو بناتا رہتا ہے وہ جی ٹی ایلنا میں نے کال آف ڈیوٹی کھیلنا آپ کو پتہ ہی نہیں سب یہ کیا ہے جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس سے بات کریں گے سمجھائیں گے کہ بیٹا اس میں یہ نقصانات ہیں اس میں یہ ہیں دو گھنٹے شام کو جو بیٹھ کر وہ کارٹون دیکھتا ہے تو وہ کون سے کارٹون دیکھتا ہے لیکن نہیں پھر محترم پھر ہم کیا لے کے جا رہے ہیں مجسوں سے کس طرح اس کو لے کر آئیں گے? یہ تھوڑی سی نسل میں گیپ آیا یہ سننے نہیں آئے گی یہ بولے گی نہیں میں تو بس ایسی سننے دیکھ لیا بس میں نے بارہ لمحہ فکریہ اس کو اسی تبسل کے ساتھ کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام ہماری مدد فرمائے کہ جس طرح انہوں نے کربلا میں ہیرے موتی پیدا کیے اس سرزمین پہ ہم اپنے گھروں میں ان کی شع کو شامل کر وہ جو, جو ہیرے موتی تھے جو آج تک گوہر کی طرح چمک رہے ہیں کوئی علی اصغر کی صورت میں کوئی حضرت قاسم کی کوئی اونو محمد کی کوئی علی اکبر کی طرح تاریخ گزر گئی دور گزر گئے ادوار گزر گئے ان گوہروں کے نور کو کوئی روک نہیں پایا یہ کوہروں کو گھر میں لائے روشنی بنائے بتائیں تھوڑی سی زحمت کریں جزانے محترم بیٹھے بیٹھے اب کچھ نہیں ملنے والا تھوڑا سا ہلنا